Запоріжжя – центр міста. Біля одного з торговельних центрів – людно. Лунає сигнал повітряної тривоги. Але містяни прямувати до укриття не поспішають. Сьогодні об 11:40 пролунала повітряна тривога. І ще бою не було. Ну, як бачите, я сиджу спокійно, все нормально. де звучать зриви, все інше. Буквально вчора ввечері було три взриви в Запорожжі. Тільки на кулакрані, я не знаю, але вони були слышні. На крайні, Хартисково, я там живу. Ну, как бы, Якби Петро Ігірово спокійно, як ви зараз спокійно. Сирени я не чув, чогось сирени немає, я вийшов. Зараз тривога. Так, триває повітряна тривога. Будемо знати. Повітряні тривоги, що лунають по кілька разів на добу, наразі сприймають більш спокійно, ніж раніше. Однак у місті і зараз бракує облаштованих укриттів, розповідають Суспільному запоріжці. Як ви себе поводите, коли лунає повітряна тривога? Як ви реагуєте на це? Уже нікак. От, не, чесно, переживаємо. переживаємо. Шукає, де Знаєте, когда бахає, ми боїмося, тому що я з Маріуполя, я переживаю — це все. А там не нічого не людського немає, розумієте? У нас то же саме в Маріуполі. По ринкам, по школам, по дітським садам, то же саме, центр. Ось вони б'ють іменно там, де люди, розумієте? Треба рятуватися, але укриття обладнаного немає нема в будинку, тому ховаємось в коридорі. Щоразу, коли лунає повітряна тривога. Ну майже не завжди, але майже. Будемо намагатися не ходити по торговим центрам. і почув, на жаль, потрібно срочно передати батькам на по території ліки, звернулися до аптеки в торговий центр. В одному з торговельних центрів міста від початку повномасштабного вторгнення Росії встановили чіткі правила щодо дій персоналу під час повітряної тривоги. Спуститися до укриття закликають і покупців, розповідає заступниця керівника Тетяна повітряна тривога, магазин зачиняється на вхід, і ми пропонуємо нашим гостям перейти у найближче укриття, найближче Соборний 152. У нас укриття пристосоване до таких подій. І у нас є найбезпечніша зона в магазині. Куди ми пропонуємо, хто не хоче полишати магазин, пропонуємо зібратися всім разом там і чекати, поки вона завершить. – Покажіть цю зону. – Вона в зоні алкогольного відділу за касами. Алкогольний відділ додатково облаштований бетонними плитами. Під час повітряної тривоги ті, хто залишається у торговельному залі, користуються автокасами, каже Тетяна Бадя. За її словами, після трагедії у Кременчуку адміністрація закладу більш ретельно стежить за безпекою. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.